Колона сформувалась на території частини. Вулицю Велику морську перекрили поліцейські. Маршем артилерісти крокують під акомпанемент військового оркестру. Музиканти або грають композиції, або просто барабаном відраховують такт для кроку. Великою морською колона дійшла до артилерійської, нею ж до Спаської, спадською – до Соборної. Після чого військові вишикувались на адміральській. Тут доповідь командування. Ротація тривала 8 місяців, бойове завдання виконували понад тисяча військовослужбовців. Підрозділи 406-ї бригади дислокуються в п'яти містах. У Миколаєві найчисельніший, говорить командир бригади Андрій Шубін. З поставленням завданням справились в повному об'ємі, всі завдання бойові, які були поставлені, бригада виконала повністю, з честю з достоїнстю повернулася без жодних втрат. Місто ми хотіли показати, що ми в місті є, що ми місто підтримуємо і що ми є та потужна сила, яка завжди зможе захистити в цілому весь наш український народ. Десять місяців тому 38-річний старший матрос Володимир Коржовський за контрактом вступив до лав Збройних сил України. Вісім з них провів у ротації, забезпечував безперебійним зв'язком підрозділи бригади. Ні, не вагався. Я раді цього сюди і прийшов, щоб, їхати, ну, навіть, щоб допомагати боронити свою державу. Скажімо так, за так, домом, звісно, за да, сумував, але ну, довгий є здох. З військовими провели декомпресійні психологічні роботи. Декомпресія проводиться для того, щоб дізнатися, скільки було психологічних втрат. У нас, дякуючи Богу, психологічні втрати відсутні. Морально-психологічний стан військовослужбовців в подальшому дозволяє виконувати завдання за призначенням. З нагоди повернення бійців та до Дня захисників та захисниць України в театрі на військових... ...очікувала творча програма та нагородження. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.